اسمي محمد بسيكي، أنا صحفي استقصائي ومؤسس الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية سراج خلال العام الماضي عملت على توثيق ظاهرة غريبة جدا وهي متعلقة بتزوير ملكيات وعقارات نازحين ولاجئين سوريين معظم المتورطين بشكل أساسي هم نافذون في جهات أمنية أو عسكرية أو موظفين حكوميين الأسلوب الأبرز هو تزوير عقود البيع والوكالات من قبل المزورين على أساس أن عقود بيع بين المزور وبين صاحب البيت الأساسي مستغلا عدم وجوده وغيابه وربما يكون مسجون أو معتقل يذهب إلى المحكمة العقارية يشهر هذا العقد أو الوكالة المزورة أمام القاضي ويدعي فيها أن هذا اللاجئ قد باعه بيته بتاريخ معين توجه المحكمه دعوه للاجئ وتعطيه مهله خلال فتره معينه اذا لم ياتي فانه اوتوماتيكيا يتم يعني تسجيل العقد. معظم من قابلناهم او معظم اللاجئين هم غير قادرين على العوده لاسباب متعلقه بالثوره، بعضهم مطلوب للنظام، بعضهم يخشى على حياته بسبب الخدمه الالزاميه وغيرها، وبالتالي فرص عوده فرصه عودتهم الى سوريا والمسؤل امام المحكمه لضحض الادعاء او لتثبيته او للدفاع عن نفسه كلاجئ هي شبه صفريه. قررت بعض الدول الآن لتسعى للتطبيع مع النظام سواء من دول الإقليم أو دول من العالم ووضعت خارط طريق كما يقال من أجل إعادة اللاجئين إلى سوريا هذا ببساطة لن يجدوا أي شيء يعود إليه لأن بيوتهم كما كشفنا في التحقيق قد تم تزوير ملكيتها وأصبحت بأسماء مالكين اخرين هؤلاء المالكين هم عناصر امن وضباط وغيره في في في مختلف الترتيبات الامنيه <تصفيق>